ہم نے اس لیے بوائز اور گرلس کیمپس الگ الگ رکھا ہے کیونکہ بوائز اور گرلس کا ہمیشہ الگ الگ ہی ہونا چاہیے ویسے تو اکٹھے بھی ہو سکے یونیورسٹی ہیں اور ہم اسکول لیولس پہ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اسکول والوں کی ہے مرضی وہ کریں یا نہ کریں بوائز ہیں اور لڑکے یہ اسکول والوں کا کہ وہ بوائز اور گرلز اکٹھے میرے پاس یہ سب ہے آپ میں سے بھی کوئی ایک بدتمیز ہوگا ہماری مڈل کلاس ویسے بھی سوسائٹی ہے وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی کہ بوائز اور گرلس اکٹھا پڑھیں ویسے ایز اے ٹیچر مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی نقصان ہے اس کے فائدے ہی ہیں بچے ایک دوسرے سے کمپیٹیو انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں بچے جو شرارتیں کرتے ہیں وہ کم وہ کر دیتے ہیں یہ پازیٹو چیز ہے اسے پریکٹس کیا جانا چاہیے اسلام میں ہے کہ ہمیں لڑکے لڑکوں سے پردہ کرنا چاہیے اور یہ شرح پردہ کرنا چاہیے اس لیے الگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ جب لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا معاشرہ الگ کر دیا جاتا ہے پھر ان کو لڑکیوں کے ساتھ بٹھانا اچھا نہیں ہوتا اس لیے کیمپس الگ الگ ہو جاتے ہیں لڑکیاں الگ الگ ہوں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اور لڑکے سے ہی پڑھ سکتے ہیں بوائز کیمپس علیحدہ ہوگا تو بوائز اپنی ایکٹیویٹیز نارملی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے جبکہ اگر گرلز کا کیمپس ان کے ساتھ ہوگا تو ان کو تھوڑا پرابلم ہوگی اپنی گیمز کھیلنے میں یا اپنی ڈفرینٹ جو ہیں ایکٹیویٹیز کرنے میں کیونکہ بوائز ذرا ایگریسو ہوتے ہیں تو بیچ میں اگر گرلز ہوں گی تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکیں گے پراپرلی اکٹھے کیمپس کے فائدے کے لڑکیوں لر... لڑکیوں کے پاس اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور لڑکوں کے پاس اپنے آئیڈیاز تو وہ شیئر ہو کے آئیڈیاز زیادہ مل سکتے ہیں